السلام عليكم يا احبائي الكرام اليوم بنصور من مارينا مدخل الشقه الان بنيجي على المدخل زي ما انتم شاهدين تشطيب فاخر للغايه شغل أغلب الماني او ماركه تركيه خاصه للمارينا هنا مدخل الشقه عندنا هنا من المدخل زي ما انتم شايفين دواليب وعنا البوابه وأن الجرس الحق اللي حق اللي بيتصل بالامان ومدخل الشقه مع كاميرات الصاله الصحيح يعني انا بعتبرها شقه عن مساحه شقه غرفتين وصاله من حجمها يعني اكثر من هيك وصف ما اقدر لكم يعني تقريبا 15 جايه في 9 على الاقل الصاله زي ما انتم شايفين ما تحتاج ستائر تحط عليها ابدا شيء رائع بتطل على فيلل طرابزون اللي جنبنا شيء اطلالتها حلوة كثير هذه بصراحة وكأنك في سفينة عايش في الهواء شيء رائع اطلالتها الصحيح بصراحة هنا أمامك مجمع يعني الجزء الصحيح الزاوية هذا بتحتاج ستائر لكن المنطقة هذه لا مش مكشوفة أمامك إطلالة البحر وعلى الخدمات هنا على اليمين شمال يسارنا كافاتيريا جنبها ملاعب اطفال جنبها ملاعب كرة قدم وسلة تنس وهنا النهر كمان زي ما انتم شايفين امامنا واللي على المرمى بصراحة الصالة فيها المكيفات وفيها مكان للنجف يعني الصالة ضخمة للغاية خمسة وصالة يعني شقة خمسة وصالة بمعنى الكلمة يعني المساحات هنا ضخمة جدا عندنا هنا غرفة نوم غرفة النوم هذه طلالتها مباشرة على الطبيعة عفوا على البحر امامنا وعلى المارينا. عندنا هنا المطبخ وعندنا هنا كمان غرفة وعندنا هنا كمان مطبخ المطبخ جاي مع باب مستقل كويس هنا مكان الثلاجة اللي انا واقف فيه وهنا الدواليب طبعا شي حلو زي ما انتم شاهدين الدواليب نظامهم حلو وهنا اطلالتنا على طرازون على مجمعات البلال على طبيعه مثل ما انتم مشاهدين هيك هذه هي وهذه النهر هنا اطلالته هنا كمان غرفه موجود وكذا التكييف خلفنا موجوده زي ما انتم شاهدين احنا قطعنا جزء الاول من الشقه عندنا هنا كمان كان الله حمام عربي لا يستغنى عنه الاتراك الحمام العربي ابدا حتى لو سكن في القصور الحمام العربي جدا مهم ولازم وضروري جدا. هنا عنا دش كابين مكانه. هذا الحمام. عندنا هنا سويت داخل الشقة مثل ما تحدثنا في الفيديوهات السابقة. المارينا سيتي داخل كل شقة في سويت هنا غرفة هنا كمان غرفة. كل الغرف إطلالة تمانا البحر وهنا سويت عنا. يعني داخل السويت في غرفتين وحمام. مثل ما حكينا. لو عندك تكييف هنا مكان حق التكييف هذا السويت إحنا طلعنا من السويت هنا عنا كرمكم الله حمام صورنا وعنا هنا غرفة الغسيل ممكن تعمل فيها دواليب هنا للغسالة وعنا هنا غرفة الماستر حبيت كرم وعنا تحت الأرض كلها وهنا مكان حق غرفة تغيير الملابس وهنا الحمام حق غرفه الماستر وطلالتنا على الطبيعه وعلى البحر غرفه الماستر حلوه لا بأس حجمها مع بلكونه لا بأس حلوه وطلالتها زي ما انتم مشاهدين واضحه هذه غرفه الماستر لا شك مساحتها حلوه تقريبا اربعه في سته او اربعه ونص في سته هذا غرفة الماستر شكرا لكم احبائي على متابعتكم هذه هي اللي خمس غرف وصاله